Привіт! Вирішили зняти для вас відео, щоб показати, що власне ми робимо, коли ми приїжджаємо з міста, в якій ми були в експедиції, додому, і які процеси нас чекають. В цьому відео можна буде побачити, як верстається газета, з якими матеріали, які ми назбирали, як ми їх переробляємо. Ну не знаю, перше таке відео про суми. Можливо, щось цього вийде. Подивимось. Ось скетчі, це мій блокнот, ось вони, це суми, і це, і це, це суми, і це блокнот Ярослава, в нього вийшов один великий, з деякими замітками на полях. Карта, ми купили її в третій день в книжковому магазині, і коли приїхали по аудіозаписам, які робили під час експедиції першого дня на машині, ми нанесли весь маршрут. Нанесли всі зупинки, інформацію про собори, біля яких ми зупинялися, чи ми приїжджали, нанесли назви районів, які нам стали відомі. Тут ще є такий перший скетч, як можна подавати цю інформацію, наші думки. А тепер можна подавати інформацію в газеті. Суми мають вигляд безкінечної дороги на декілька розворотів газети. Тобто ми їдемо-їдемо, зупиняємося, десь щось бачимо, оцілась штуки, які у нас є на фотографіях, ось. Ми по відповіді брали якісь там цікаві речі. Обід, пожежа, білизна, яка біля храму, ми, церкви, продовіща, тут все воно якось так пов'яжеться один з одним, буде нібито як довга жовта дорога наша, безконечна вулиця. Далі в нас, от, що, що я маю тут, це ми вчора посиділи, створили план е, на місяць, по якому будемо рухатись, що нам треба зробити. В плані тут є розбір фотографій, потім послідовність їх, потім відмальовка, от, і е, ще ми створили таку маленьку прототип, маленький прототип про те, е, як буде виглядати газета «Сум». Ну, наразі тут видно, що буде 20 сторінок. Інтерв'ю. Ми далімо дво розгороти на інтерв'ю. У нас доповідач Врієль Кампанаріо в колишній фактично президент, мабуть, або людина, яка знайшла цей бухгур скетчерс у світі. Ось, і ми з ним розмовляли про скетчинг під час експедиції та просто в скетчинг в місті. Зараз я вам покажу, скільки потрібно варіантів зробити, щоб добитись однієї картинки. Можете думати, що у нас все добре виглядає і швидко виходить, бо ми добре і класно малюємо. То от. Це другий розворот з ілюстраціями, частина дороги, яку ми маємо показати. Тут це моя схема, якби розкадровка того, як має бути. Це Ярослав вже помальовує, починає, якісь елементи відпрацьовує, і потім він малює кінечний варіант. Ось він так виглядає. Отже, зараз будемо переносити і створювати ручну графіку. На годиннику 00:00. а ми знову перемальовуємо мапу. Перемальовуємо, а пробуємо малювати і знімати на Так, ми пробуємо так. Ця нам не сподобалась, ми відпрацювали на ній тут різні шрифти, піктограми. Кладунка і це твої сумки. Угу. Зараз буде нарешті твоє. Твій скетч – твоя обкладинка. Привіт всіх, хто переживає за нас. Ми живі, садимо в підвалі у Харкові. Марко спить. А, Я робаю. Так, ми, щоб не втратити зовсім зв'язок з реальністю, займаємося і підбадюрюємо себе тим, що замальовуємо. Маємо декілька малюнків нашого підвалу, людей, які тут знаходяться, їх історії. Тут наші сусіди всі спустилися. У нас є необхідні речі, їжа, вода. Поки що лунає постійно повітряна тривога, тому ми боїмося виходити. Слухаємо президента, чуємо, що Харків довго охороняється і поки що не пускають нікого. Тому ми дуже віримо, що у нас скоро буде тихо. Привіт, це Містограф. Ми живі, ми знаходимося у відносній безпеці. Ми вирішили далі продовжувати свою діяльність. Через те, що а, маємо зараз сили, знайшли якісь а, творчі нотки від того, після того стану, точніше, в якому ми були три тижні тому. А, у нас є деякі думки, що робити далі. У нас є матеріали, які залишилися в комп'ютері, які ми схопили в останні години наше перебування в місті. І матеріали про Суму, і про Одесу і про Тростянець у нас собою. Не всі матеріали, але ми намагаємося їх відновити. Тому ми будемо видавати далі продукт, газети, не будемо їх друкувати, бо не маємо зараз де друкувати. Будемо, мабуть, видавати у електронному форматі. Чекаємо на підтримку з вашої сторони. В якомусь вигляді, не знаю, просто можу в якомусь донаті, будемо надавати вам пдф-и. Тому що ми зацікавлені в тому, щоб люди знали, які були міста до війни. І Суми, і Одеса, і Простянець вже ніколи не будуть такими, якими були раніше. Ми щасливі, що були до війни в цих містах, незнайомих нам. Познайомилися, побачили їх, і сподіваємося, що люди, які побачать наші випуски, ознайомляться з текстами, з нашими емоціями, да, з нашими там, дослідженнями вуличними дослідженнями, з нашими малюнками. Вони, звісно, що можуть бути ну, трохи в депресивному стані через, через ясні якісь нагальні причини, але вони теж знайдуть щось позитивне, хороше в наших описах. Ось така в нас обгортка цього разу. Не така верстка, як раніше. Автопробіг. Ось посолоно. Ось мапи. Пише експедиція. експедиція. Інтерв'ю. Пряма мова з Америки. І лицарські поєдинки. Фінальний шматочок відео. Ми знімаємо вже постфактур про те, як закінчили роботу над відеороликом і випуском міста Греслуга. Основні три тези. Перша – це те, що ми реконструювали. Все, що ми забули в Харкові і тут, в цих умовах, ми все ж таки доробили його, де планували випустити. Потім ми знайшли нове розуміння проєкту нашого. Бачили зі сторони, що наш стиль життя, який ми пропагандували чи розповсюджували через інстаграм і випуски газет, перетворився трохи на те, що ми зрозуміли, що наш проект може принести користь для розбудування післявоєнних міст. Можливо, навіть тих, в яких ми були. Ми сподіваємося на це. Так, тому ми виходимо з Patreon, це тратя, і запускаємо свій сайт, на якому Розкриємо всі газети, ті, які в нас вже були створені, і на майбутнє на період війни будь-хто може подивитись і прийняти подивитись випуски і прийняти участь у нашому проєкті, таким чином допомагаючи і створювати наступні випуски, і долучатися до проєктів, які будуть допомагати розбудовувати міста. На цьому власне. Можна поставити крапку у роботі. Ми отримали замість одного випуску паперового декілька продуктів від зовнішніх чинників і внутрішніх наших переживань. Де б ми не знаходилися, ми будемо підтримувати Україну, українські міста, працювати з українськими експертами, з українськими фотографами, редакторами тими людьми, хто захоче підтримувати наш проект.